مش مش مفتوح ح الراجل اللي شرفنا انا هضربها احنا عدد كلمه سراجع كلمه عدد We <laughs> I'm <laughs> sar هي جميلة يوم 20 20 انا بقول انا انا انا انا بقول, أنا بقول يا ساري ساري سار شدوا شدوا شدوا شدوا شتو كل خير ما بخليكش على يا أنا أيوة بقول الحقيقة على ولد عن الحق ما تعلاش يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين عن الحقد ما تعلاش وإذا كنت بتحب يا ولدي حبي بس لازم تكون حساس مفتش اه يا ود على روحك قبل ما تفتش يا ود على الناس سلم حوله يا قلبي ويا ريت يسمعوا الناس يا كان ما كان ع الدنيا فدواك يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما كان ع الدنيا فدواك قبل باقون وما يبقوا يا اخويا وبدهوسوا عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس واللي يدخل هيدخل من الناس الفاضل من الغيظ وانعفينا عن الناس واللي حي الزززز